Ja išłaś kusewa, na zadobia ja patrela. Hej, ci mi falo dni Ci za mną parobci to patrają. Hej, ci mi falo dni odbijają. Ci za mną parobci to patrają. jeden jedę Co się zo w obłapiał. Ej, frajíročko, jaka šúna, lembre si kuštíčko počarovna. Ej, frajíročko, jaka šúna, lembre si kuścić počarovna. Ište jednu siestru mám, taku ja je rádu dám. Ej, že by nie by dala, byť krajších chlapcov vybírala. Hej, že by še vláda nevydala, byť chlapcov vybírala. vyšla na pec a ja za ňu, spadla z peca a ja na Ty vyšla na pec a ja za ňu, spadla z peca a ja na ňu. Ja ňu, ja ňu. Súkej sebe hore vykasala, ukáza. nožky ukázala. Tak ešte mi div, čo páči, čo ma čipky na ruku, vaši. Tak mi div, čo páči, čo ma čipky na ruku, vaši. Súken, sede, hore mi kasuje, pile nožky ukazuje. Súken, sede, hore kasuje, pile Moja Ej, mi štela, moja mať, že vyhova cilku, žení chova Ej, mi štela, moja mať, že vyhova cilku, žení chova A ona vyhovala, a ona Ej keby widziwki znali Ej keby widziwki znali jak nie jest dobre jak nie dobre Ej kepicciwki znali jak nie ve toą dobre jak nie wetą dobre Ej vidadawali píše, Ej vidawali píše za jedno podle za jedno podle